Під дощем, стоячи на колінах, у Хмельницькому попрощалися із загиблими бійцями. Чистять грубки та запасаються дровами, як у селах Хмельниччини готуються до опалювального сезону.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 В останню путь вчора, 11 вересня, в Хмельницькому провели ще одного захисника України, 31-річного Костянтина Мочульського. Чоловік загинув 5 вересня на Курахівському напрямку поблизу Донецька внаслідок ракетного удару, розповів побратим Константина з позивним «Відок». За його словами, на фронт Костянтин Мочульський пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Був офіцером з в'язківцем. У нього залишилися батьки і сестра. Поховали військового на Алеї Слави Раківського цвинтаря. З перших днів, з 23 березня ми там на першій лінії. З одної трілки, я кажу, тіли. Дуже інтелігентна людина, що в армії буває рідко. Дуже освічена, дуже порядна, дуже розумна. Таких людей мало. Станом на 12 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 52 тисячі 950 російських військових. Противник втратив 2168 танків та 4640 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1269 артилерійські системи, 311 реактивних систем залпового вогню та 162 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 243 літаки, 903 безпілотні літальні апарати, 213 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 3463 одиниці, спеціальної техніки 117 за 201 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 216 крилатих ракет.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 У Хмельницькому розпочалися осінні ярмарки у мікрорайонах. Хто та що продає на тимчасових базарах. Продукти, засоби гігієни, посуд і постільна білизна. У Чемеревецькій тергромаді роздали благодійну допомогу. Це від відвідувачка ярмарку Галина Бессонова, Жінка каже, придбала на ярмарку квіти. Така незвичайна вона, бачите, якась конусова, дуже гарні квіти. Інші квіти купила, рози купила. І ось цей вазон купила, який пелюстками вазон, дуже мені сподобався. Він такий гарний, ну, взагалі. Квіти і саджанці різноманітні культури на ярмарок із власного розсадника привіз із Кам'янця-Подільського Дмитро Цишковський. Чоловік каже, на ярмарку в Хмельницькому вперше. За кілька годин мав десять клієнтів. Пам'яталась мені сьогодні така жінка, як би, пожилого віку вже, знаєте, і Гортензія їй сподобалася, ми навіть зробили якусь скидку, знаєте, що старша така жінка, але було приємно, що в такому віці лише людина щось хоче і в такий важкий час, ну, ще хотіла щось придбати. Це бездрожжовий грубо помови. Юрій Доротюк працює у пекарні. Каже, це перший ярмарок, у якому пекарня, де він працює, бере участь від початку повномасштабного вторгнення. Говорить, продають хліб спечений у печі на дровах. Є різновидності хліба житньо-пшеничний, житньо-пшеничний з висівками, пшеничний, пшеничний з тміном, пшеничний з льоном, пшеничний з цибулею. Це такі хліба звичайний, 2 кг. Ще в нас є асортимент хліба еко. Він називається хліб. Через що він називається екохліб? Це йде грубого помолу з різними добавками. Ми продали майже весь хліб. Хмельничанка Наталя Кухар каже, ярмарки відвідує регулярно. Розповідає, що купила сьогодні. Є тут і перепілки, і м'ясо, і мед. Придбала сливи, хліб, яблука, ще захотіла там, там яйця. Продукцію з власного виробництва в сусідній Тернопільської області на ярмарок привіз Володимир Суховецький. Асортимент у нас м'які сири, сологуні, бринза, косичка плетена, косичка копчена, масло, сметана. Покусів було, ну, чоловік сто було сьогодні. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Премію Хмельницького міського голови отримають 29 обдарованих учнів і 30 педагогів дитячих садків, шкіл і позашкільних навчальних закладів. Таке рішення ухвалили на останньому засіданні позачергової сесії Хмельницької міської ради. Виплати надходитимуть щомісяця протягом навчального року. Педагоги – це 50 відсотків від мінімальної заробітної плати, обдаровані діти – це 50 відсотків від прожиткового мінімуму. Тобто, сума міняється в залежності від зміни мінімальної зарплати або прожиткового мінімуму. Виплата щомісячна. Також на засіданні позачергової сесії внесли зміни до положення про нагородження випускників шкіл, котрі отримали максимальний бал з тестування. Раніше в нас той, хто набирав 200 балів на ЗНО, отримав 10 тисяч гривень. Відтепер той, хто набирає 600 балів з мультипредметного тексту, як це було останній рік, Теж буде отримувати 10 тисяч гривень. В цьому році в нас 4 учні отримали 600 балів, отже отримують одноразову виплату 10 тисяч гривень з метою належної оцінки знань, які учні безпосередньо продемонстрували.